المصر. احلى مسا على ابطال جيشنا بدايف واحد ثلاثة يعني الجيش المصري خب مني حكمه اليوم يا ايه يا معلمه اه إيه عجوز هي دي الحكمه يا معلمه قشطه إيه. اللي حاصل يا زمان يا زمان الضحكه بقت غريبه أوه. كل والوشوش الوان الناس بقت كئيبا واللي عايش والسلام واللي على حاله بيبكي واللي كان عيده قدام دلوقتي عيده ورا صعبه الحياه ومين دا يوم اللي انا دقت فيها صعب الحياه ومين عاش وشاف اللي انا شفته فيها يا زمان انا تايه مني ومش لاقيني ولا عارفني وكل ما بصحى وافوق بلقى الناس بتقتلني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 انا كنت بقولها و تحلى وصبر في قلبي وراضي متعذب انا وحياتي كحلى وراضي برضو واقول عادي حتى حبيبي الوردة سابها على بابي وبدون كلام لا فكر يوم ولا ولا حتى السلام خدني وهمي على صحبة قالي عيش وسلي راضي لي بالنار صعب حالتي جوه حارتي ماحي غيرتي عادي ما فارقة كل حاجه ناخدها عافيه كل حاجه ناخدها ابقى ولو على اي حد هنلعب الشر تلقى موجود الف عايشين ناسيين نفسنا والطيب ما بنرحموش ومش خايفين من ربنا يا ما كان قبلك يا صاحبي وحوش قلبي طاطا واحلى صاصة اني إن سنيكوا اني طالع مية مساء للرجال يوسف مو مؤمن جمال الردايفه احلى مساء احمد محمود صلاح حسام رياض حديد ما تبشي بشاء يالا الرجولة مش بالزود ولا بالجاه ولا بمال علشان تكون مظبوط لازم تبان افعال فرحنا حصري برح. يا كريم يا مصري انت الاساد والباقي ده في احلى بندق احلى ديسكو احلى يوسف الرجاله المياميه اوعى تزعل مني حبيبي اوعى في يوم تشيل مني مهما حصل يا حبيبي جوه قلبي وغالي عندي انت منا بعيدها ليا رب الكون يا غالي يا غالي انت اغلى من عينيا ومامك عندي عالي والدنيا فله كتب وغنى جيم المصري خلى الدنيا بيه جنه, بيه جنّة بيه اشباح مزيكا مثال شاوشنا والابطال جيشنا احمد خطاب